nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak köszöntöm azokat is akik ugye nem csak innen a környékről hanem a tengeren túlról nézik az élőadást. tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem az nem bántó senki számára, sőt nálunk Mindenki tegezi egymást. Kortól nemtől függetlenül, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világ alakulásával, ahogy a jelenlegi világ van? Nagyon, nagyon Ugye ez a nagyon elégedettség, ez azt jelenti, hogy nem vagytok elégedettek? Egyetlen. Ja. És mi baj van a jelenlegi világgal? Hm? Azt már kérdezem, vagy tíz éve? Jó <gül> baj van a. Azóta javult, elmúlt tíz év volt szerintetek? Hát biztos, hogy érzékelitek, hogy javult-e vagy sem, nem? Javult a világ? Romlott? Rosszabb lett? tehát ami azt jelenti hogy ha tíz év alatt romlott akkor szerinted a következő mit tudom én, két évben, öt évben, tíz évben jobb lesz igen ha hát változtatunk rajta, hát ha eh, változtatunk rajta, hát én azt mondom hogy nem lesz jobb csak bizonyos embereknek nem lesz jobb tehát a nagy többségnek nem lesz jobb azoknak lesz jobb akik fejlődnek és tudnak képesek alkalmazkodni a helyzethez tehát akik erre nem képesek azoknak rosszabb lesz, egyre rosszabb, mint ahogy eddig is tehát nekem ez a tíz év ez nagyon pozitív tehát nem rossz irányba fejlődött ez a tíz év hanem jó, jó irányba illetve tizenkettő mióta elkezdtünk foglalkozni ezzel a dologgal a főtevékenységben mert, mert ugye előtte csak vezetőknek tartottam ilyen típusú képzéseket, nem mint az első részben van, hanem mint a második részben. Ilyet, ami az első részben van, ilyen, ilyet senkinek nem tartottam. <gül> Tehát ez eléggé egyedi, itt az elmúlt 12 év során ez teljesen egyedi, az első rész a díjmentes rész. De a második rész, az, és ahhoz hasonló az volt tartva a vezetőknek. Tehát ugye én vezetőket is képzek 2000 óta, tehát 2000 óta az akárhogy nézzük, az 22 éve. Embereket képzek 93 óta, az csak nem 30 éve, 29 éve. És emberekkel elkezdtem foglalkozni 87 óta, hát az meg most már akárhogy nézzük, 35 éve, így van tehát nem most kezdtem és ugye emiatt nem kevés emberrel sikerült foglalkoznom hanem több tízezer emberrel foglalkoztam, de szó szerint vagy a, ugye ennek egy részével közvetlenül, egy részével közvetetten és van saját szervezésű csapatom 91 óta tehát saját szervezésű csapatom ami azt jelenti hogy 91 óta követnek emberek, tehát 91 óta követnek emberek, tehát követnek, tehát most ne úgy értsétek a követést mint a Facebookon van a követést, tudod? hanem a szó szerinti követést értsetek és amióta ugye emberekkel foglalkozok azóta sikerült különböző területeken piacvezetői pozíciót elérni, konkrétan négy különböző Területen, abból három pénzügyi terület volt, kettő olyan amit olyan mértékű piacvezetői pozíciót sikerült előnéni annak idején két pénzügyi területen hogy azóta se tudták azt az eredményt elérni amit pedig képzeljétek el az egyiket befejeztük 2000-ben a másikat meg 2007-ben és azóta se sikerült azokat a számokat felülírni amit, amilyen Piacvezetői pozíciót értünk el. És amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. A legtöbb kócsot képezzük jelenleg Magyarországon, sőt, lehet, hogy lassan el tudjuk azt mondani, hogy több kócsot képezünk, mint az összes kockaépző intézmény együttvéve, ami Magyarországon kócsokat képez. Mi a kócs? a kócsa mi értelmezésünkben ember és életjobbító, az azt jelenti hogy van arra a tudásra hogy képes legyen az életet és az embert jobbítani és hát ezzel kapcsolatban azért ezt azért megmutatnám hogy van egy-két dolog, hoppá, van egy-két dolog ami nézzük ami ugye egy kicsit egyedi nem is ez a lényeg hogy például abban egyetlen személy vagyok a Földön aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget, ez mit jelent? mert ugye ez nincs elmagyarázva Na most egy kicsit elmagyarázom, ezt azt jelenti hogy ugye egy olyan lények vagyunk amely képes ugye ezen a két területen működni tehát ez azért vagyunk képesek ezen a két területen egy állat a szellemi területen nem tud működni, jó? az csak az anyagi területen tud működni egy ember képes arra hogy az anyagi világban is meg a szellemi világban is működjön ez azért mert kettős működésű emberek vagyunk ami annyit jelent hogy van egy testünk és van egy lelkünk a lelkünk az egy szellemlény ami annyit jelent hogy egy energialény, méghozzá egy halhatatlan energialény, a lelked az soha nem halt meg és soha nem fog meghalni ami azt jelenti hogy nyilván a lelked is egy teremtett lény de egy olyan lény amelyiknek végtelen az időtartama azért mert energiából van tehát a lelked az egy energia lény és az energiát azt nem lehet elpusztítani az egy elpusztíthatatlan valami, jó? tehát a testünket a simán el lehet pusztítani sőt el is pusztul, mint ugye tapasztaljuk a rég, rég meghalt embereknél hogy hol van már a testük max a csontváz van, de több ezer év után más, az sem biztos hogy megmarad ha olyan körülmények között van, főleg ha elég akkor nem marad meg, de képzeld el a maga a lény, ami benned van a lelked az egy olyan lény hogy semmilyen körülmények között nem elpusztítható tehát nem például simán át tudnál menni a napon keresztül érted? a napon keresztül, na most a napban meg ilyen több millió fokok vannak és simán át tudnál menni rajta, érted? tehát ami azt jelenti hogy maga a lelked ha a lelked, tehát nem a tested megy át az elég, de a lelked a simán át tudna menni a napon, érted? tehát nincs ami elpusztítja, tehát nincs a világegyetemben mondjuk olyan fegyver amely képes lenne egy lelket elpusztítani, a lelket azt fogságba lehet ejteni de nem lehet elpusztítani, világos ez? na most ar arra van törekvés hogy az emberi lelkeket fogságba ejtsék valamilyen fogságban most vagyunk is, mert a földbolygón vagyunk és a földbolygót nem tudjuk elhagyni tehát hogyha te kilépnél a testedből, tudnád hogy hogy kell kilépni, meg rendelkeznél azzal a technológiával, hogy kilépj, avval a tudással, hogy kilépj a testedből sem tudnád elhagyni a bolygót el tudnád hagyni de magát a bolygó erőterét nem tudnád elhagyni tehát föl tudnál menni egy bizonyos kilométer magasságig de a fölé nem tudnál, tehát nem tudnál kilépni abból a körből ami például nem tudnál átmenni a Marsra vagy a Vénuszra vagy a bármelyik másik bolygóra de érdekes módon például a a holdra lehet hogy el tudná menni mert az még ezen az erőterem belül van na szóval a lényeg az hogy mi egy olyan lények vagyunk amely, amely képes ezen a területen mozogni és ez, ez két olyan terület ami külön világ, bennünk van ez a külön világ de mégis külön világ külön világ maga az anyag és külön világ a szellemiség és akármilyen hihetetlen az anyagot maga a szellem és a szellemiség a tudás hozza létre nem tudom ez elég érthető volt-e <gül> tehát a világegyetemben nem lenne igaz tehát ez igaz tehát ez is igaz tehát nem lenne élet a világegyetemben hogyha magát az anyagot az értelmes lények nem hozták volna létre világos ez? és maga szellemlények hozzák létre tehát mi azért tudunk gondolkodni mert van bennünk egy lélek, ha nem lenne bennünk lélek nem lennénk képesek a gondolkodásra ne keverjük össze a lelket az élet erővel, ez két külön energia tehát például életerő nincs egy kőben de van benne energia tehát mondjuk egy kő darabban sőt maga a kő az egy koncentrált energia oké? Okay? de nincs benne életerő, tehát az életerő az kizárólag az, életi, az élőlényekben van tehát a, a növényekben, állatokban, emberben stb. életerő, de az nem köthető össze magával a lélekkel, a lélek az egy külön más dolog, a lélek az egy nagyon, azért nagyon különleges dolog mert közvetlenül a teremtő választotta ki a saját lelkéből tehát saját magából tehát minnyájan egy lélegből fakadunk tehát mondhatjuk azt hogy minnyájan lelki testvérek vagyunk egymással oké? Okay. de közelebbi testvérek mint például egy testvér mert mi azonos lelkek vagyunk tehát a lelkünk az azonos teljesen azonos nem különbözik egyben különbözik két ember lelke azt úgy hívják hogy tudás tehát mi emberek a lelkünk révén tudunk, ha nem lenne lelkünk nem lehetne tudásunk kétféleképpen tud működni egy ember vagy tudás alapján vagy ösztön alapján ha ösztön alapján működik akkor úgy működik mint az állatok mert az állatok is ösztönök alapján működnek, az ember ettől sokkal magasabb szintű mert képes Gondolkodni, oké? sőt képes megoldást találni még olyan dolgokra is amiben nincs tudása oké? tehát nincs tudás és mégis képes az ember a megoldásra, erre csinálta kísérletet az volt hogy van az egy gyerekjáték, tudod hogy ilyen gömb és különböző idomú lukak vannak rajta és a gyerekjáték az ugye úgy történik tehát a gyerek úgy játszik vele hogy az idomokat belerakja a gömbbe de egy idom csak egy lukon keresztül tud átmenni mert azzal a lukkal azonos és ezt a kísérletet csináltak egy gyerekkel meg egy majommal egy fiatal majommal és a gyerek meg tudta csinálni úgyhogy sose mutatták meg neki hogy hogy kell a majom nem volt erre képes, világos ez? tehát egyszerűen a gyerek ki tudta kombinálni azt hogy az hogy működik? magától, érted? és hiába mutatták meg a majomnak akkor se tudta megcsinálni érted? de a gyerek minden további nélkül, úgyhogy meg sem mutatták neki szóval lényeg az hogy a lélek miatt vagyunk ilyenre képesek, de miért? mert a lelkünk az egy olyan csodálatos dolog hogy kapcsolatban áll olyan energiákkal amin keresztül le tud hívni tudást érted? le tud hívni tudást, sőt ha ezt a képességet valaki fejleszti akkor akár másnak a lelkével, össz, más lelkével, tehát más emberi lélek lelkével össze tud kapcsolódni és az azt jelenti hogy akár onnan képes tudás átvételére érted? tehát maga a lélek az arra képes hogy akár olyan információkhoz jusson ami a Földön ismeretlen és a világegyetemi tudásból van lehívva gondoljatok a feltalálókra oké? tehát a feltalálók olyan tudást hívtak le a világegyetemből amit, amivel a Földön lévő tudás nem volt előtte tehát nem rendelkezett a Földön senki azzal a tudással, mégis hozzáfértek ismeretekhez, Na mondok példát erre vonatkozóan, jó? ugye nekem ez nem újdonság azért mert ugye én kapok, ha kérek olyan információkat mondom ha kérek, kapok olyan információkat ami az emberek számára ismeretlen és azzal kapcsolatban gyakorlatilag fogalmuk se volt az embereknek, például hogy hogy jött létre maga az Isten, a teremtő Isten, az első amely ugye kiválasztotta magából a saját a lelkeket a világegyetemben többek közt ugye az emberi lelkeket is de az emberi lélek az nem különbözik bármilyen más értelmes lénynek a lelkétől csak más tudással rendelkezik, világos ez? no szóval lényeg az hogy mi egy olyan lények vagyunk itt a világegyetemben amelynek van egy csodálatos ö, tulajdonsága ez maga a lélek és a lelkük csak a felsőbbrendű lényeknek van a felsőbrendű lények az azt jelenti hogy nem állat, érted? tehát Képes gondolkodni. Azt jelenti. A felsőbb rendű lények persze különböző tudással rendelkeznek. A legtudatlanabb felsőbb rendű lény a világegyetemben az ember. Miért? Mert mikor leszületett, előtte elvették a tudását. Világos ez? És ezáltal ugye egy dolog maradt, mikor leszülettünk tehát hogyha egy lélekből kitörlik az összes tudást mert erre van technológia ha kitörlik az összes tudást akkor egy dolog marad a feltétel nélküli szeretet és minden ember aki lejött a földre fogantatással jöttünk le tehát fogantatással minden egyes ember aki lélekként lejött a fogantatás pillantában az egy dologgal rendelkezett a feltétel nélküli szeretettel oké? Okay? és itt egy kérdés van hogy azóta mióta a feltétel nélküli szeretettel leszülettél lejöttél mint lélek inkább úgy mondanám mert ez a helyesebb onnantól mennyire sérült, csorbult ez a feltétel nélküli szeretet benned? ez a kérdés oké? Okay? és azok a gonosz lelkek a világegyetemben akik vannak most nem feltétlen emberekről beszélek hanem azok már sokkal gonoszabb értelmes lényekről ott nagyon nagy mértékben csorbult a feltétel nélkül szeretet ugyanis mikor a teremtő létrehozta magából tehát kiválasztotta magából a, mondjuk a bármilyen lelket a világegyetemben ugye milliárd milliárd lelket választott ki magából mikor bármelyiket létrehozta ugyanúgy működtek a lelkek mint amikor egy földi lélek leszületik a fogantatással lejön hogy egy dologgal rendelkezett a feltétel nélküli szeretettel, oké? Okay? tehát nem adott tudást a teremtő a lelkeknek, hanem a lelkeknek saját maguknak kell, kellett tanulniuk azért mondom hogy kell, kellett, mert ez mióta a lélek létezik azóta az a feladata a léleknek hogy tanuljon, fejlődjön tehát onnantól hogy a teremtő kiválasztotta magából a lelke, lelkeket minden léleknek az a feladata hogy tanuljon, fejlődjön, de nem mindegy hogy ez a tanulás fejlődési út ez merre irányul, mert irányulhat a felé amit úgy hívnak hogy sátán vagy a felé amit úgy hívnak hogy mondjuk lucifer satöbbi satöbbi vagy irányulhat egy sokkal jobb irány felé aminek alapja a feltétel nélküli szeretet oké? Okay? és a feltétel nélküli szeretetet és a tudást nem könnyű együtt fejleszteni, működtetni, miért? mert a feltétel nélküli szeretet mint az imént említettem csorbul akkor, amikor az embert olyan dolgok érik ahol nem a szeretetet tapasztalja hanem mondjuk a haragot, gyülölködést, félelmet bánatot stb. stb. stb. oké? Okay? és amikor egy gyerek ugye 9 hónap után megszületik ugye 9 hónapot eltölt az édesanyja hasában és a lélek beleszáll mert azzal akkor száll bele a lélek amikor megszületik ugye az első levegővétellel ezért ugye gyorsan el kell érni hogy levegőt vegyen a kisgyerek hogy az első lélegzetvétellel a lelke, nézd meg lélegzetvétel, lélek tehát teljesen azonos a két szó ugye bekerül a lélek és akkor onnantól kezdve már ugye kérdés vagy odáig is kérdés hogy vajon mennyire kiegyensúlyozott volt az anyuka hogy már akkor mennyit sérült a lélek abban a kilenc hónapban utána pedig van 7 év ami megint komoly próbatétel a léleknek hogy mekkora sérüléseket él meg maga a lélek mert ugye az első 7 évig a gyerekben lévő lélek és maga a gyerek nem tud különbségeket tenni a cselekvések között és mindent úgy vesz ahogy azt hall, lát, érzékel, világos ez? és nem tud különbségeket tenni a különbségtétel, a teljes különbségtétel az 21 éves korra alakul ki addig pedig ugye 7 éves ciklusonként ugrik egyet és lényeg az tehát hogy 21 éves kortól pedig elvárható lenne minden egyes embertől hogy tudjon különbségeket tenni a közt a dolgok közt ami vele és másokkal történik érted? tehát vele és másokkal történik ezt a legtöbb ember nem csinálja 21 éves kortól sem pedig ettől függ a boldogsága ettől függ, hogy ezt tudja csinálni vagy nem, de nem is ez a lényeg hanem ugye az lenne a lényeg hogy miért is vagyunk itt? tehát mit keresünk itt a Földön? mi a dolgunk itt a Földön? most a legtöbb embert megkérdeznék hogy mi a, miért született ide? miért született ebbe? hát ugye megkérdezni és azt mondaná hogy mert a apu meg anyu összedugta amilyen volt nem? már csak esetben más se kell mert ilyen lombikban megoldják ezt a kérdést szóval lényeg az hogy, hogy ezért van és akkor megkérdeznéd a legtöbb embert arról most nyugati társadalomról beszélek, nyilván a keleti az ebben fejlettebb megkérdeznéd a nyugati társadalomban élőket hogy szerinted volt előző életed? vagy lesz utána életed? azt mondaná, hogy vagy azt hogy nem tudom vagy azt mondaná, hogy nem a legtöbb nyilván kivételek vannak na most ez mit jelent? ez azt jelenti hogy a legtöbb ember azt gondolja hogy hogy vagy mondom nincs tudása ebben a kapcsolatban vagy pedig az hogy egyszer élünk tehát egyszer élünk na most ezzel az egyszer élünkkel van egy nagy probléma főleg azoknál, nem is értem hogy hogy nem tudják ezt tehát hogy, hogy nem tudatosodásos állapot ez bennük ha egyszer élünk akkor azok az emberek akik úgy gondolják hogy egyszer élünk és mégis hisznek valami teremtőben aki tehát nem azt mondják hogy az evolúció miatt élünk tehát az evolúció nem tud egy emberbe belerakni lelket, világos ez? tehát az azt jelenti hogy ha evolúciót néznénk akkor az ember egy lélektelen lény lenne, világos ez? magyarul nem tudna szeretni, nem tudna gondolkodni. Mit, mit jelent az, hogy nem tudna szeretni? Te azt hiszed, hogy az állat tud szeretni. Nem. Az állat az nem szeret, hanem szerelmes. Érted? Tehát a gazdájában akármilyen hihetetlen egy kutya vagy egy macska nem szereti a gazdáját, hanem szerelmes a gazdájába. Az ösztönben van a szerelem, a szeretet, egyetlen lény képes a szeretetre ezen a bolygón, az pedig úgy hívják, hogy ember. Világos ez? Az állatok nem tudnak szeretni, hanem őket a szerelem vezérli. Világos ez? A szerelem és a szeretet közt óriási különbség van, mert a szerelem az a szaporodáshoz kapcsolódik. Okay, ezért csinál például párzási műveleteket az a kutya, aki nagyon szereti a gazdáját átöleli a lábát, aztán párzási dolgokat művel, <gül> érted? biztos láttatok már ilyet jó? tehát lényeg az hogy maga az ember képes csak a szeretetre a többi lény az nem és itt egy kérdés van ugye hogy mennyit vesztettél el ebből a feltétel nélküli szeretetből onnantól hogy lejöttél a bolygóra és ugye a legtöbb veszteség a kilenc hónapos időszakban tudja érni az embert meg az első hét évben tudja érni az embert amikor nincs különbségtétel mert nincs semmilyen jellegű tudás ahhoz hogy különbséget tudjon tenni maga az egyén és ezáltal nagyon sok embernek felnőttként sincs különbségtétel mert nincs annyi tudása hogy különbséget tudjon tenni mit jelent ez a különbségtétel hogy tiszta és világos legyen? mi között neked ahhoz hogy mi történik tőled 2000, 5000, tízezer vagy akár 50 kilométerre vagy 5 kilométerre? mi között hozzá? neked ahhoz van közöd amit közvetlenül téged érint ez a különbségtétel, nem tudom elég világos voltam-e? és a legtöbb embernek nincs annyi tudása 21 éves kor után sem, még lehet 60 vagy 70 éves korban sem hogy különbséget tegyen történés és történés között, ezáltal olyan dolgokat is magára vesz amihez az ég adta világon semmi köze, ugyanúgy mint egy csecsemő tehát körülbelül annyi eszük van mint egy csecsemőnek érted? csak az a különbség hogy a csecsemőkben sokkal több szeretet van, így van? tehát és ez nagyon durva de így van tehát nincs több eszük mint egy csecsemőnek, érted? vagy mint egy hat éves gyereknek a legtöbb embernek nincs több esze mert nem tud különbséget tenni az, azon dolgok iránt ami ténylegesen érinti őt vagy nem de egy kisgyereknek több esze van, mert például, mit tudom én, meghal mondjuk egy négy évesnek, csak most mondtam valamit, mit tudom én, valami rokona, és ennyit nem foglalkozik vele, érted? Ennyit, ennyit nem foglalkozik vele, pedig rokona halt meg most gondold bele egy négy éves mennyire érdekli hogy mi történik Ukrajnában de téged érint? nem nap mint nap nem tudom hányszor megnézed mi történt Ukrajnában jó az itt tanulók már ebben mások de ugye ez az előadás nem az itt tanulóknak szól elsősorban szóval lényeg az hogy ugye az a kulcskérdés, mit csinál itt a lelked? miért van itt? ez a kulcskérdés nem? tovább kérdezősködnéd a legtöbb embert akkor azt mondanák hogy hát mi a, megkérdezni mi az élet értelme akkor azt mondanák hogy hát hogy minél jobban érezzük magunkat hogy tudom én meg legyen családunk gyerekünk együnk, ígyünk. ne legyen a szükségletünkben hiány, ez az élet értelme csak ezért nem kellett volna megszületni ezért tök jó el lehettél volna ott a létközi állapotban, nem? ott nem kell lenni, nem kell inni, ott nincs hideg, ott nincs meleg, nem kell ruházkodnod ott jól érzed magad, ott nem bánt senki, nem kellett volna megszületni minek születtél akkor meg? maradtál volna a létközi állapotba, ha ezért születtél érted? és ott boldog lettél volna egy virtuális valóságban, néznek a legtöbb ember milyen boldog a virtuális valóságban amikor fővesznek ilyen szemüveget, számítógéphez odaülnek, már olyan képeket tudnak elé tenni mintha valóságban lenne, érted? és tök jól vannak hát csak az a baj hogy ugye nem tud végtelenség ott lenni, mert enni kell a testnek, inni kell a testnek de most gondold végig ha ezt nem kellene csinálni, a virtuál, tehát a két létközi állapotban, két leszületés közti állapotban ott nincsen, tehát nincs hideg, nincs meleg, semmi probléma nincs, ott nincs probléma, érted? és akkor miért jöttél le? itt megélni problémákat és akkor vannak azok akik ugye öngyilkosok lesznek azért lesznek öngyilkosok mert megunják ezt a sok problémát és hát ha ott majd nem lesz ott tényleg nem lesz csak azért nem kéne öngyilkos lenni mert utána egy olyan életet kap amit nem tesz vebre tehát a mostani életed az az előző életednek az a jutalma tehát a mostani életed az, az előző életednek a jutalma világos voltam? eléggé világos voltam ha tetszik neked, ha nem, akkor is így van ha egyet értesz ezzel, ha nem, akkor is így van oké? Okay? ha rendbe volt az előző életed, akkor most megjutalmaztak egy, egy jó élettel, érted? ha nem, akkor nem de az nem azt jelenti hogy nincsenek nehézségek, miért? miért kapnak az emberek nehézséget? miért kapnak? hát ha csupa jó dolog történne az életedben veled akkor miben fejlődnél? mondd már meg nekem hm? miben fejlődnél? gondold végig miben fejlődnél? egy olyan dologgal foglalkozunk a második részben amit úgy szoktak mondani hogy számmisztika vagy numerológia ez egy ősi tudomány 25 nagy témánk van abból egy ez a téma mi úgy hívjuk ezt hogy személyiségfejlesztő coach tehát egy ez a téma és képzeljétek most már most kezdődik a hetedik hónap ebben a kapcsolatban, egy hónap az 30 óra tehát ami azt jelenti hogy legyűrtünk eddig 200 órát és még nincs vége ja, 180-at, igen bocsánat köszönöm, 180-at, így van még jó hogy van kontrollom <gül> jó tehát 180 órát legyűrtünk belőle tehát ebben a hónapban meghaladjuk a 200-at és lényeg az hogy például annak van egy olyan része hogy mi a küldetésed miért születtél le a Földre? érted? ezt úgy hívják hogy sorsmisszió például vagy küldetés, nekem a küldetés jobban tetszik sőt az is van az is gyönyörűen mindenkinél pár perc alatt kiszámítható, kiszámolható hogy milyen feladattal, foglalkozással, tevékenységgel, munkával haladhat leginkább a küldetése felé az illető, érted? tehát hogyha valaki tudja hogy mi a küldetése tudjátok milyen érdekes a küldetés? a küldetésben nincs benne az anyag opá nincs benne anyag, nincs benne az anyag, senkinek nem az a küldetése mondjuk hogy ő tudom én, gyönyörű szép bútorokat hozza létre senkinek nem érdekes? tehát a küldetésünkben nincs benne az anyag, a foglalkozásunkban már benne van, de nem a foglalkozásunkért születtünk le, hanem a küldetésünk eléréséért születtünk le. Hoppá! És a küldetése mindenkinek kizárólag fejlődéshez kapcsolódik, az meg nem anyag a szellemi fejlődéséhez kapcsolódik például mondjuk valakinek az a küldetése hogy megtanulja vezetni az embereket csak most mondtam egy példát hát az emberek vezetésében semmi anyag nincs mármint konkrét effektív anyag, az teljesen szellemiség oké? Okay? tehát vagy például amit tudom én mondjuk valakinek az a küldetése hogy megtanuljon érzelemmentesen gondolkodni, működni, na ebben mi az anyag? vagy megtanuljon önzetlenül segíteni, érted? önzetlenül segíteni ha már érdeket rak bele az már nem önzetlenség, az önzetlen segítésben semmi anyag nincs az érdek alapon működő segítésben van az anyag vagy például amit tudom mondjuk? valaki megtanul meg kell tanulnia mondjuk teljesen optimistán gondolkodnia tehát ami azt jelenti hogy mindig ha találkozik bármilyen dologgal mondjuk egy negatív dologgal akkor ilyen kell benne a pozitív dolgot na ebben mi az anyag? Hm? vagy például mondjuk valakinek mondjuk az a küldetése hogy az embereket tanítsa, az emberek figyeljenek rá érted? abban mi az anyag? Hm? vagy például mit tudom én, valakinek az a küldetése hogy szeretetet hozzon létre, érted? az emberek közt abban mi az anyag? vagy például mondjuk valakinek az a küldetése hogy mondjuk képes legyen arra hogy szellemi vezető legyen abban mi az anyag? vagy képes legyen valaki mondjuk egy másik, képes legyen arra hogy szenvedélyesen működjön abban hol az anyag? vagy képes legyen valaki arra hogy átszelleműjön érted? abban mi az anyag? és akkor azt gondoljátok hogy az anyag van központi helyen az életünkben? senkinek nem az a küldetése világos voltam? itt van a tested, a testeddel egyetlen egy dolgod van igazából azt hogy ami a testednek szükséges azt biztosítsd, ennyi a testeddel kapcsolatban semmivel nincs több dolgod érted? bár sokan még ezt se tudják kellően biztosítani de tudod miért nem? mert úgy működik maga a szellemi erőnk ami bennünk van a lélek által úgy működik hogy mondok példát jó? tehát a maga bennünk lévő lélek képzeld egy olyan érdekes dolog hogy minél több tudásod van, annál nagyobb ennek a léleknek a térfogata. Érted? A tömege nem a térfogata. <gül> Jó, tehát a térfogata. Tehát az azt jelenti, hogyha ugye ez látható formában megnyilvánulna, akkor egy nagyobb tudású lénynek nagyobb a lelke, érted? minél nagyobb tudású? annál nagyobb a lelke tehát az emberi lélek hát az egy ilyen bors leszületésénél fogva, ilyen borsószem nagyságú, nem bors, borsó és ahhoz képest lehet növelni a léleknek a méretét de ez most ebből a szempontból lényegtelen na most de mégsem lényegtelen, mert minél nagyobb a lelked annál képesebb vagy úgy teremteni vele hogy amit kigondolsz az létrejöjjön, nem tudom elég világos voltam-e ezáltal ha valaki foglalkozik azzal hogy nőjön a lelke az pedig csak egyféleképpen nő a tudás által akkor az illető képesebbé válik arra hogy könnyebben megteremtsen a gondolata erejével dolgokat és kevésbé kelljen fizikailag hozzájárulnia ahhoz hogy az megteremtődjön, világos voltam? nem kell ezeket elhinni, nekem tök mindegy hogy te hogy éled az életedet én tudom hogy ez így van, nekem ez bőven elég de miért mondom ezt el? amiatt, emiatt ugyanis akik létrehoztak itt minket, megteremtették az életet ezen a bolygón és, és itt vagyunk mi emberek, rendezik hogy itt legyünk azoknál lejárt az időnk mármint abban járt le az időnk hogy ilyen formában működjünk tovább mint ahogy eddig működtünk hogy működött eddig az emberiség? hát az hogy szellemileg nem Több lettek az, többek lettek az emberek hanem kevesebbek tehát mondok példát hogy értsétek hát én régen mikor gyerek voltam ismertem időseket. érted? nem is egyet? például a nagyapám is egy bölcsöreg volt most keres már bölcsöregeket ha lámpással kereshetsz érted? Lám, lámpával keresgetheted őket akkor se nagyon találsz tehát mondhatjuk azt hogy nem hogy bölcsebbek lennének az emberek hogy öregednek hanem elhűlnek szó szerint lehet mondani hogy minél idősebbek annál inkább nem tudok mást kifejezni jobban hűlnek, érted? nem véletlenül mondják a a, bő, a gyerekre, a picire, amikor megszületik. Hogy miben van ő? Bölcső. Bölcs ő. És tényleg, mintha ez lenne már, hogy akkor a legbölcsebb, mikor ott fekszik, csecsemőként, érted? És ahhoz képest mindenki egyre kevésbé bölcs. tehát az lenne a léleknek a célja hogy bölcsé váljon érted? és én ezt, ezt tényleg tapasztaltam régen hogy voltak bölcsöregek és még ezelőtt egy tíz évvel is találkoztam lent vidéken egy kis asszonnyal akkor volt 80-valahány éves de olyan bölcsességeket mondott érted? hogy csak leestem pedig nem hiszem hogy ő járt valami képzésekre hogy bölcsebbek legyenek vagy bölcsebb legyen szóval lényeg az hogy egyébként még él a asszony, tudomásom szerint élem, majdnem száz éves már lényeg az hogy azt gondolják az emberek hogy azért születtünk hogy az anyag miatt te hogy azért születtünk tehát most itt egy kérdés van akkora de azt hogy a bőrödben jól érezd magad ez a kérdés tehát akarsz-e boldog lenni ez a kérdés ugyanis boldogság nincs küldetés feled, felé haladás nélkül nincs tehát anélkül nincs tehát hogy ne a küldetésed felé haladj, anélkül nem leszel boldog és van még egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, minél inkább a küldetésed felé haladsz egy annál boldogabb leszel, ugye ezt kicsit az előbb másként fogalmazva de ugyanezt mondtam, de annál Könnyebb lesz az életed. Érted? És miért? Mert annál több segítséget kapsz azoktól, akik hozzásegítettek ahhoz, hogy leszüles. érted? ez? Tehát itt a Földön az emberek kétféle segítséget tudnak kapni. Tudnak kapni közvetlenül angyaloktól, akár fizikai segítséget és tudnak a fentiektől ugye az magasabb létforma mint az angyal de mind a kettő már az isteni létformához tartozik pedig mentális segítséget tehát gondolatok formájában és minél inkább az ember a küldetése irányába halad annál inkább kap segítséget nem kell ebben hinni, nekem azt tök mindegy hogy te mit hiszel oké? Okay? én tudom hogy ez így van mert erről meggyőződtem te meg hogy miről győzöttél meg vagy mi nem, miről nem, megmondom őszintén nem érdekel szóval lényeg az hogy miért nem érdekel? tudod miért nem? mert én élem azt hogy amihez nincs közöm az engem nem érdekel, érted? nem érdekel ennyi oké? Okay? tehát tudok különbséget tenni a közt hogy mi az én dolgom és mi a nem az én dolgom, világos ez? milyen egyszerű jó? szóval az ember a küldetése irányába kellene hogy haladjon de nem kötelező ez csak tudod mi a baj ezzel? hogy 2035-ig gyakorlatilag mindenki aki túl akar élni a küldetése irányába kellene haladnia mindenkinek kivétel nélkül mert aki 2035-ig ezt nem teszi meg mire aranykornak kellene lenni hát akkor fogják és kivonják a forgalomból és bekerül egy létközi állapotba, tehát hogy kerültél ki a létközi állapotból? úgy hogy létközi állapotból rábeszéltek arra szó szerint hogy ideje lenne már megszületni kiválasztani egy családot és oda beszületni az előző életed alapján világos ez? és a legtöbb ember úgy születik le hogy ezt erre rá kell venni tehát nem azt mondja hogy na itt vagyok elegem volt ebből a létközi állapotban már meg kellene születnem sajnos nem így van hát gondold végig mennyi beszámoló van avval kapcsolatban ha valaki idéglenesen meghalt az idéglenes azt jelenti hogy visszahozták tudod tehát idéglenesen meghalt és mennyi beszámoló van arról hogy ott milyen jó volt érted? és hogy csak azért jött vissza mert vissza <gül> Érted? Ő már nem akart volna visszajönni, na ugyanez, érted? ugyanez, a létközi állapot az egy ilyen könnyű állapot, csak nem a valóság ezért van az, hogy mindenki ugyanazt érzekeli odafönt mert mindenkinek ugyanazt a virtuális valóságot mutatják, világos ez? de ez hogy helyileg tudjad hova tenni, ez a Vénuszban és a Marsban van világos ez? tehát ott van oda kerülnek az emberek, akik nem maradnak itt azok oda kerülnek mi az hogy itt maradnak? hát akik nem tudják hogy el kellene menni mert akik itt maradnak azok nem tudnak újra születni és tudod mi a baj azokkal akik itt maradnak? az hogy folyamatosan fogy az energiájuk és ezért mit csinálnak? rátelepednek egy más, egy élő emberre és annak az energiáitból táplálkoznak, érted? töltödnek föl úgyhogy az ő energiáját természetesen elszívják érted? és akár ha valaki több ezer éven keresztül is itt tud maradni és így működik és azok a lelkek akik itt maradtak és nem mentek ugye a létközi állapotba azok egy se boldog mert mindnek elfogy az energiája és kell keresni egy élő embert amelyiktől elszívhatja az energiát oké? Okay? ezért például akár taníthatok is ilyet, már egyeseknek tanítottam, de tömegesen nem azt hogy mit csináljatok azzal amikor téged száll meg vagy egy mit tudom én Rokonadat szája, vagy egy barátodat szája, meg egy ilyen elhalt lélek, és csak azt látja az illető, hogy semmi nem úgy működik, mint előtte. Tehát, hogy az illető csak fáradt, nincs energiája, nincsenek ambíciók, nincsenek célok, és egyszerűen nem működnek. Nem működik úgy, ahogy kellene. Jó, szóval lényeg az, hogy Mióta ugye én ember vagyok és eszemet tudom, azóta engem érdekel, hogy hogyan működik az ember, de nem átlagos módon, hanem átlag felett érdekel, hogyan működik az ember és hogyan működik az élet. És ugye én azt a küldetést kaptam, hogy adjam át, amit megtapasztaltam, illetve adjam át, amit küldenek rajtam keresztül információkat tehát én a képzések közben is kapok információkat sőt akár olyan formában is kapok információkat hogy mondjuk leírsz egy kérdésedet aminek nem tudsz utána nézni a neten és akkor én előadás közben válaszolok nem vicc, ez komoly <gül> és lényeg az hogy, hogy küldik nekem az információkat tehát én például mit tudom én valakin van mondjuk egy elhalt lélek meg tudom kérdezni hogy van-e rajta vagy nincs és akkor mit tudom én mondjuk három percen belül megadják a választ hogy van vagy nincsen tehát de ilyeneket is tudok, szóval lényeg az hogy ugye vannak akiknek más érzékelésük van ebben a kapcsolatban és ugyanúgy meg tudják állapítani mint én csak, csak nem ilyen formában És lényeg az hogy 2035-re aranykornak kell lennie, kell mi van ha nem lesz? hát nagy baj ezt úgy hívják hogy tényleges világvége, a tényleges világvégének 2012 évvégével kellett volna lennie december 22-vel egyébként évvégével és még sincs, mégsem lett világvége miért? mert mi akkor már léteztünk tehát ami azt jelenti hogy már ebből foglalkoztunk és amúgy is sokkal jó ember tehát ami annyit jelent hogy én biztos vagyok abban hogyha mi már akkor még nem tehát nem működtünk volna akkor már ez a bolygó nem lenne tehát ez a bolygó azért van mert a nyílt akadémia tehát a PPH hozta létre a nyílt akadémiát PPH azt jelenti hogy problem prevention holding probléma megoldó holding, jó? tehát ez jelenti a nyílt akadémiát a nyílt akadémián belül vannak a képzések és gyakorlatilag ez a tudás amit nyújtunk az embereknek akármilyen hihetetlen utolsó esély nem vicc az mit jelent az utolsó esély? tehát ez nem azt jelenti hogy meghalsz csak nem kapsz következő esélyt, érted? Tehát nincs más esély ez az utolsó esély, az azt jelenti hogy várják hogy elkezd tanulni és miért a PPA-nál? Hát megmutatom, jó? itt van azért mert a mindennapokban használható tudás terén itt van a legtöbb információm a bolygón, érted? tehát itt van a legtöbb információ tehát mehetsz bárhova, de ennyi információt az élet és az ember működéséről sehol nem fogsz kapni oké? Okay? na arról nem is beszélve hogy ha kapsz valamilyen tudást valahol vajon mennyiért fogod kapni? óránként mert a használható tudás nagyon komoly van ám. azt nem tudom tudod-e? tehát az élet és az ember működésével kapcsolatos használható tudásnak nagyon komoly van az azt jelenti hogy úgy átlag ilyen 8-7-8000 forint óránként átlag a tényleg használható tudásnak de simán tudsz olyan óradíjakat csinálni vagy belemenni hogy mondjuk óránként sok tízezer forint, érted? a használható tudás az elmúlt 12 évben nem tudtak olyan problémát felhozni az emberek amire mondjuk három percen belül ne kaptam volna választ hogy mi a megoldás, a megoldás tehát nem arról van szó, hogy itt vagy ába, és hogy bébe kellene lenned. Nem. Na azt ugye könnyű elmondani, hogy ne ilyen legyél, honnan nem olyan. Jó, de hogy? Oké. Okay. Tehát, hogy az embernek. Mondok példát, jó? Éppen beszéltem az egyik tanulónkkal, ez most egy tanítás is egyben. És van nekünk egy módszerünk. Ez tíz lépésből áll a régiek tudják mi ez a tíz lépéses módszer és képzeljétek el azt mondta hogy volt lett, lettek ilyen betegségek a, neki is meg a gyerekének is és elkezdte a tíz lépést csinálni például a gyerekének is kisgyerekről van szó, szóval egy tudom, pár éves gyerekről bőr problémája lett ilyen bőrkiütések és mikor elkezdte a tíz lépést csinálni szemmel láthatóan eltűnt, szemmel láthatóan pár órán belül eltűnt a bőrkítés érted? például neki fájt egy testrésze elkezdte a módszert használni a tíz lépést és gyakorlatilag azonnal eltűnt de mind a tíz lépést végigcsinálta oké? Okay? tehát betegségeknél tehát beszámolt arról hogy ez egy csoda ennek a tíz lépésnek az alkalmazása ezt a fentiek küldték, ezt a lépést egyébként jó tehát lényeg az hogy hogy olyan dolgokat tanulunk amire vannak módszerek és például ez a tízlépéses módszer bármilyen probléma lehet az életedben bármilyen ez a tízlépéses módszer megoldás ugye a, a problémák az alapvetően négy területre korlátozódnak tehát ez nem túl sok tehát az egyik ugye a betegségben megjelenő probléma, a másik a balesetben megjelenő probléma, a harmadik a, a családi problémák, a negyedik pedig az anyagi természetű problémák és ebben ugye benne van minden és ha ezek közül vagy bármilyen egyéb probléma még netántán létezne és használod ezt a tíz lépést akkor megoldod, világos és megoldod azt a dolgot de mondom még egyszer tehát a lelkünk úgy működik hogy a tudás révén nő ezáltal mivel a térfogata nő az energiája is nő Stim? de nem tud másként nőni, alkohol hatására, cigaretta hatására nem nő, csak úgy mondanám Akkor Érted? hanem a tudás, hat, milyen tudás? attól hogy mit tudom kitanulsz egy, tudom, egy szakmát amit eddig nem tudtál mit tudom, én mondjuk asztalos leszel, csak mondom, mondok valamit vagy mit tudom én, attól a lelked nem fog nőni mert olyan tudás kell ami az életre vonatkozik vagy az emberekre vonatkozik mert ez a központi kérdés hogy az emberek hogyan működnek meg az élet hogyan működik, érted? tehát nem az a központi kérdés hogy milyen szép csöngöd gyártasz, érted? kit érdekel? hanem az a kérdés hogy mennyire, tudsz az mennyire tudod az emberek javát és az élet javát szolgálni, érted? ez a kérdés, nincs más kérdés és ezáltal hogyha az ember tudást szerez akkor nő a lelke szó szerint ezáltal nagyobb lesz az energiája, ezáltal több hatást tud gyakorolni más energiákra, a tudás is energia, bármilyen ember aki működik halott kivételével az mind energia, érted? tehát az anyag is energia csak az egy koncentrált energia, tehát arra is nagyobb hatással tudsz lenni érted? tehát egy, egy olyan embernek aki jól működik annak nem romlanak el a dolgai, érted? vagy csak nagyon ritkán a természetes elhasználódásból, mert ugye azért természetes elhasználódás az mindenben benne van, kopás, stb. stb. stb. de nem romlik el úgy hogy csak úgy ami nem része a természetes elhasználódásnak, érted? egy rossz állapotú ember nem is tud tanulni, eleve úgy kezdődik hogy egy rossz állapotú ember nem tudja növelni a lelkének a térfogatát mert nem tud tanulni ahhoz hogy tanuljon föl kell hozni magát jó állapotba ha csak addig is ameddig tanul de föl kell hozni magát és ha az ember tanul fejlődik akkor ugye nő ez a térfogat és nagyobb hatást tud gyakorolni a környezetében, vagy akár távolabb lévő energiákra. Érthető ez? Ez nem csak a, kör, tehát a környezeted, a bolygó is. Érted? Tehát úgy képzeld el, hogy a bolygón lévő energiákra tudsz hatni. Érthető ez? Miért pusztul a Föld? Nagyon egyszerű oka van. Mert az emberek energiája romlik. Rohamosan pusztul a Föld, Rohamosan romlik az emberek energiája. Azért pusztul. Világos? Ez épít az ideje, hogy az embereknek az energiája emelkedjen, javuljon. Érthető? De az nem fog javulni sose, csak kizárólag a tudás hatására. Miért? Miért? Ah, nagyon egyszerű. Mert leromlott a hangulatuk, és onnan már nem hozza föl semmi, csak a tudás. Érthető ez? tehát hogyha nem, lett volna, nem lenne lerontva az emberek hangulata akkor az jó lenne de mivel tömegesen le lett romba, rontva az emberek hangulata semmi nem hozhatja helyre csak a tudás, érthető ez? és ebben társakat keresek, vagyunk szép számban, de nem elege, oké? Okay? milyen társakat? akik tanulnak, fejlődnek, mert akarnak tanulni, akarnak fejlődni és van bennük egy olyan késztetés, hogy ebben hozzá segíteni másokat is tehát hogy tanuljanak, fejlődjenek, érthető ez? mert ha nem lesz aranykor, nem ez van fönn mindjárt egy pillanat, tehát ha nem lesz aranykor akkor gyakorlatilag a jó embereket kimentik, és aki meg megmaradt, azokra sajnos rossz sors vár. Oké? Okay? De tényleg rossz És ugye mit? mit történik, ha lesz aranykor? Mit jelent az aranykor? Az aranykor az egy elnyomás mentes, átmeneti társadalmi forma mit jelent hogy átmenet? átmenet a vaskor és átmenet a fenti létforma között a fenti létforma az azt jelenti hogy visszakerülünk az aranykor tudás átadásnálnak köszönhetően visszakerülünk a fenti létformába ahonnan jöttünk világos ez? tehát visszakerülünk a teremtőhöz, jó? a teremtő által képviselt társadalmi formába világos ez? tehát oda kerülünk vissza, onnan jöttünk bevállaltuk ezt az iskolát, amit úgy hívnak, hogy föld és oda kerülhetünk vissza, de ehhez kell egy olyan fajta társadalmi forma ami elnyomásmentes hogy az emberek képesek legyenek ténylegesen fejlődni és ne hullámozzanak addig mi a megoldás? hát amit már itt többen csinálunk azt hogy csak és kizárólag olyan emberekkel vesszük körül magunkat akik itt tanulnak hoppá érted? az azt jelenti hogy aki nem tanul itt azzal vissza van fogva a kommunikáció azért hogy az ő kommunikációja ne hasson ránk, világos ez? tehát azoknak az embereknek megnézed a kommunikációját akik nem tanulnak itt hát köszönöm szépen nem kérek belőle érted? sajnos és most Ebbe kapcsolatban nagyon durva voltam, de ez van tehát nem kell, tehát én nem nézek naponta a híreket, még hetente se tényleg nem érdekelnek, hogy mi van a világban, érted? az érdekel, hogy velünk mi van, érted? ez érdekel mert az ami velünk történik, az érvényes ránk a többiek meg úgy jártak, hogy jártak érted? Tehát az aranykor egy olyan társadalmi forma, hogy az emberek képesek szeretetben, békében együttműködni. Tehát de ezért kénytelenek vagyunk beszélni emberekkel, és mondjuk föltenni neki annyit, olyan kérdést, egy mondat, hogy mennyire vagy nyitott a saját fejlődésedre? Ez a kérdés. Ha azt mondja, hogy nem nyitott, akkor viszontlátásra. Ennyi oké? Okay? de te egyébként úgy csinálod az életedet ahogy akarod, felőlem az elnyomókkal nyugodtan diskurálj aztán majd megnézed hogy milyen állapotban leszel az elnyomóktól oké? Okay? tehát az elnyomókkal csak akkor diskuráljon az ember ha tudja hogy hogy kell világos ez? márpedig az emberek ezt máshol nem tanulják csak itt hogy hogy kell az elnyomokkal kommunikálni oké? Okay? köszönöm szépen a figyelmeteket szeretlek benneteket, sziasztok!